και ο πακαλιάρο μας για φέτος. Μούρλια είναι μούρλια. Κρίμα που δεν μπορούμε να βγούμε λίγο έξω, αλλά δεν πειράζει. Θα το απολαύσουμε μέσα στο σπίτι. Mm, μυρίζει υπέροχα, Μανούλα. Σκορδαλιά όμως, δεν μυρίζω και ανησυχώ Α, ah, ah, το ξέχασα. Έχεις δίκιο. Τώρα ετοιμάζω μία. Mm, μάλιστα. Δεν μου λες όμως, Μανούλα. Ποιο είναι αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, γιατί γίνονται όλα αυτά. Σήμερα καρδούλα μου για την Ελλάδα είναι διπλή γιορτή. Πρώτον γιορτάζουμε την επανάσταση που ξεκίνησαν οι Έλληνες την 25η Μαρτίου του 1821 για να απελευθερωθούν από τον τουρκικό ζυγό γιατί οι Έλληνες ήταν υποδολομένοι στους Τούρκους για 400 ολόκληρα χρόνια. Δεύτερον, γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου ο Άγγελος εμφανίστηκε στην Παναγία και της ανήκειλε το χαρμόσυνο γεγονός ότι θα φέρει στον κόσμο τον Χριστό. Α, και για πες, δηλαδή τι έγινε τότε το 1821? Από γνωρίζω λοιπόν, η Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα από την 25 Μαρτίου και ξεκίνησε στην Πελοπόννησο. Σημαντικέ προσωπικότητες που ξεχώρισαν στην Επανάσταση ήταν ο Καραϊσκάκης, ο ανδρούτσας η Μπουμπουλίνα, ο Κολοκοτρώνης, η Μαντό Μαυρογένου, ο Μιαούλης και άλλοι πάρα πάρα πολλοί. Επίσης, ήξερες ότι για πρώτη φορά η 25 Μαρτίου γιορτάστηκε με απόφαση του Όθωνα πολύ πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, βγήκε απόφαση να τη γιορτάζουν στις 15 Μαρτίου. Ωστόσο, καθυστέρησε ο γιορτασμός 3 μέρες και για πρώτη φορά γιορτάστηκε στις 18 Μαρτίου το 1838. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας ακούστηκαν 21 σκαλονιοβολισμοί και παρουσιάστηκε μία μπάντα για να υπενθυμίσεις στον κόσμο ότι ξεκινάει ο εορτασμός. Στις 8 το πρωί και μαζεύτηκαν πολλά πολλά στρατεύματα. Δεν θα στα πω όλα εγώ. Ήρθε η ώρα να φάμε και στη συνέχεια μπορούμε να αναζητήσουμε μαζί επιπλέον πληροφορίες και να μάθουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για τον εορτασμό. Και για το θρησκευτικό και για τον εθνικό. Τι λες? Ναι, τέλεια! Φέρετε τότε να φάμε γρήγορα τη σκορδαλιά και πάμε μετά μαζί να το ψάξουμε.